بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کون میں نے پچھلی بار چکن ہانڈی بنائی تھی وہ بہت مزے کی بن گئی آپ لوگوں کو وہ بھی اچھی لگی ہوگی اس سے پچھلی بار میں نے بہت سارے کھانے بنائے تھے آپ کو وہ بھی اچھی لگی آج میں سویٹ ڈش بنانے والی ہوں اچھا آج میں بنانے والی ہوں بھنڈیاں اس میں ڈالوں گی اچھا اسے میں نے ڈالنی ہے اب میں اس پہ ڈالوں گی میری آپ کو پچھلی ویڈیو کیسے لگی ہے میری بہت بڑی ہے اچھا اچھا شوش. اچھا بہت پیاری میں نے پچھلی بار بنائی تھی پچھلی بار میں بہت سی ڈشیں بناتی رہی ہوں آج میں نے ڈش بنائی تھی میں آگے آگے بھی ڈشیں بناؤں گی اچھا آپ مجھے لائک کریں شیئر کریں آپ نے میرا مطلب بہت آپ کو وہ بھی بہت اچھی لگیں گی آپ اس پہ ضرور کریں گے आगे भी बहुत अच्छे को आप करें करें करें लाइक और है है इसके बाद हम इसमें या लो रहा। लो रहा। इसमें डालूंगी چہرہ تھوڑا ادھر بھی رکھو डालिया इसमें डाल ये डाल रही साइट है अब ये बन गई है कितनी खूबसूरत बन गई है ڈش oh. hmm. oh, nice. اچھا. oh. hmm. اور کروں گی اس تیار ہوگی میں اس میں گارڈنس کرنے والی ہوں کشمش hmm. اور مارگل. یہ بہت خوبصورت تو یہ میں یہ جو یہ بھی خوبصورت, خوبصورت, خوبصورت ناریل اور کشمش لگا کے مشتر. میں نے لگایا